Moje ime je Miha. Z mano lahko vidite edini slovenski naravni jezerski otok, zraven mene pa edinega slovenskega kuharja, ki ima prepoved vstopa v to jezero zaradi možnosti povzročitve tsunamija. Zdravo še iz moje strani, jaz sem Darko in danes ima pripravla super odajo. Zvedel boste tri trike za pripravo najboljšega žar piščanca. Pa še to, kako se pripravijo gorenske perotničke. In zraven, kako dobite nov Weber žar paket po polnoma zastonj, po gorenski metodi. Dobrodošli v žar, žar legendah. Legenda. Na Bledu smo ljudje! Po mojem so to že vsi pogruntali po jezeru, po točki. Ja, po... ja, ja, ja, se vem, vprašajte, če sem navdušen, ampak Bled je po mojem mnenju najlepša slovenska destinacija. Pa ne samo po mojem, a veš, koliko pesmi je bilo napisanih o Bledu? Uh, ko boš prišla na Bled, uh, otoček sredi jezera, na oknu glej, obrazek Bled, ekipa Bled, mislim, Bled je totalna inspiracija. Ja, vidim, da si čisto inspiriran, že čuji, zakaj pa si ti oblečen ko kekec, ko je pobegnil iz narodno zabavnega ansambla. Veš kaj, me imaš spoštovanja do noše. Jaz podpiram in spoštujem lokalne navade. Tale klubuk recimo je iz Kunčedlake, jaz si to vedel? Ne, res? Ta isto kot tvoja frizura? Mislim, Darko, s tabo pa res včasih nima smisla debatirati. V bistvu so mi dva k pa Blejsko jezero. Ti si k jezero, večji pa manj popularen, jaz sem pa k Buhinsko manjši, ampak mi vsaj voda ne uteka. Kratka ljudje, tudi če se vam zdi, da ste Bled Blejsko jezero videli že tisočkrat in da poznate vse kelnarje pa labode po imenu, pridite, splača se. Pa ne samo Blejskim kelnerjem. To je eno od naših čudes sveta in vsakič ga vidimo malo drugače. Donjz ga bomo recimo spoznali mečkem bolj z žarom. V vsaki epizodi Žar legend, vam z Mihom pokažemo en trik oziroma eno tehniko, kaj se tiče priprave jedi na žaru. In ker smo na Gorenskem in ker je enkrat končno treba narediti konc s tem stereotipom o gorenski varčnosti, vam bova dost pokazala kar tri. In vsi trije so povezani z peko piščanca na žaru. In ker smo na Bledu, kaj pa je la bodka malo večji piščanc? Nih, ano. Vprošite, Darko, pozabil sem, da si občutljiv na labode. Konc koncev ste oboji velike bele živali, tako da razumem. Ne bo več Nihano. govoril o labodih. Resno? A lahko zdaj trike? Prvič, soljeni. Perotničke, posolimo kakaj dan prej in jih damo počivat v hladilnik. Tako bo sol prodrla do kosti. Dobimo sočno meso, kožica se malo zasuši in o peki postane hrustljava. Mm. Drugič, Temperatura. A viste, ko doma pečete piščanca, pa se zmeram najde ena zaskrbljena teta, ki pravi, a je dost pečen, da ne bo sral, sad da ne bo sral. Izvilco ga dej prekosti, če šekerdič buh, ne dej, da bi bil sro pišanc. Ja, tako imamo mi vsaki božič. No dejmo temu enkrat za vselej narediti konc. Če se da tudi žarmojstri stopimo v novo tisočletje. S noh pri kosih pišanca, recimo pri prsih, je tanka meja med tem, da so surova ali pa preveč izsušena. Zato ni nič narobe, če za pomoč up Pri Piščancu je varna temperatura 73 stopin. Pri Labodu pa je varna temperatura tam nekje v okrog... pa kaj nisi rekel, da boš nekoma? A sem spet rekel Labodu, ne ki sem kde koncentriran. kaj, tam sem videl eno družino, ki je šla mim, pa so te upazal. Pa je ta mala vprašala mamo, odkdaj je tjulni živijo v Blejskem jezeru. Čaki, kaj, kaj si že hotel? In še tretji trik za pripravo popolnega žar piščanca, marinada. Več o tem povema v današnjem receptu. To, to, to, hrana, jedel bomo. Kaj bomo že jedli? A ja, ja, ja, perutničke. Se bo, da ne bo pomota. Perotničke so od piščanca, ne bojo od... Pa Darko, kam greš? Se le bodo, da sploh v nisem. Ok, zdaj sem gano, ampak ej. Danes smo na Bledu in tudi naš recept je gorensko obarvan. Danes pripravimo gorenske marinirane perotničke. In to piščanče. Sam prijatelj, pa res gorenca, ne, glej, donske imaš mene zraven, pripravljaš perutničke. Ne rozbifa, ne plučne, ne, perutničke. Na prijateljih se špara, a ne? Kdo špara? Jaz vem, da piščanca jemljamo za malo manj zanimivo meso za peko na žaru, ampak s pravilno tehniko je lahko piščanc vrhunska zadeva. Vrhunska? Piščanc? Ne vem, no to mi malo ne gre skupaj, a to je tako, ka vrhunski drugovrščenji ali pa zmagovalna toložilna nagrada. Ani ni res? Ne, ni, ni, ni. naredla. Naše gorenske perotničke bomo naredili v dveh marinadah, smrekovi in hruškovi. Najprej naredimo smrekovo. Tako da, če imate jelko še od novega leta na balkonu, je zdaj idealna priložnost, da se iznebite. Pa še marinado si naredite. Za smrekovo marinado bomo zmešali. Eno žličko hrena. V marinado damo samo hren, brez žličke, da bomo lažje potem prežvečali. Eno žličko gorčice. Za gorence zemv. Drobno narezano šalotko. Za gorence pol. Drobno narezane šelotke. Drobno narezan česen, beli poper, sol, suhi rožmarin. Kapa pa smreka, daš dol smreko prijatelju? In žličko smrekovega medu. Samo eno žličko, no s tem receptom res našim gostovom ne bomo preveč škodali. Pol kile perotničko peremo, jih posušimo in prelijemo z marinado. Ko perotničke premažemo z marinadom, jih damo za 48-40 ur počivat v vrečko. 48 ur, a? To je ta tvoj marinada trik, a? Ja, če me so od dalj časa mariniramo, dobi bolj intenzivni vkus. Hm, logično. To se pravi, pri dolgem mariniranju je tudi manj smreke, velik efekt. Hm, tako da, če niste vedeli, zdaj, zdaj veste. Za drugo marinado pa bomo rabili pol kile perotnički, ki smo jih nasolili in pustili 24-20 ur počiva. Čaka, to nisi pa noč marineru. Ne, še. Na ponvici prepražimo drobno šalotko, dodamo na drobno narezan česen, da zadiši, in v rumu namočene tepke. V rumu namočena tepka, to me pa spomne na eno mojo sošolko iz absolventa. A sem ti to kdaj razlagil? Na krp smo šli, kar sploh nimam benga smisla, ker smo ga toliko žurali, da bi nas lahko treh tudi plele na bleskem otoku, dol pustil, pa ne bi vam ben porajtu. Ja, no, in tako gremo pol mojca, jaz pa po... Čak, Darko, da se ti nojo tele tepke zažgale. No, in gremo tako mi po krpu, In hodimo in dokaj mi ne vidimo unga ti sposoja, jaz toh nisem vedel. In tako je bilo. No, sicer diplomerov nijem ben, ampak žure je bil pa dober. Po približno treh minutah mihcovega lapanja dodamo hruškam malo kečapa, malo medu, malo suhega čilija in malo vorčesterske omake. Dobar, če te ne zanima pač, kako je mojca parkirala skuter pod vodo, bi lahko povedal, a ne? Pa je to to. Vse skupaj še malo premešamo in reduciramo, da dobimo gosto marinado. Ej, vse, vse tole tvoje mariniranje pa reduciranje je fajn. Sam, daj bova pa jedla. sem jaz sem mlačen. Loh, pa pa pojem protvan kremšnit, pa jih imava tukile. Uuu, ali pa če gremo je enega? Miha, če boš rekla bodate not v žar za prv. Ok, sorry, pa pa noč. Sem malo živčan, a ne? To je zato, ker si lačen, stari. Saj, jaz sem tudi lačen, sam. Če se marinira, se marinira. A ne, treba je počakat. U, a sem ti povedal ono zgodbo, ko smo te roke igrali na krfu. Enkrat smo bili šterje in smo začeli in jaz ti povem, da enkoli nisem mislil, da bi lahko začel, ker če še nismo začeli, pa tudi začet ne bi mogel. A ne? Saj vem, da se čudno stiš, ampak smo začeli. Enkrat, eventuelno. Tako da v bistvu smo že prej začeli, ampak ni bilo to ta prav začetek, ker če bi prej začel, ne bi bil začetek zdaj. Začetek je bil takrat, smo mi začeli. Gledam, sedimo šterje za mizo, smo že začeli. Naše marinade so pripravljene, mi pa smo pripravljeni na peko. Žar smo segreli na 180 do 200 stopinj. Perotničke zložimo na žar in jih pečemo nekaj 8 minut. Po 8 minutkah perotničke obrnemo in jih pečemo še 8 minut. Dober, le teh dobrih 15 slabih 20, tam okrog nekaj. Bom jaz kar tole noter utaknil, po preveril, če ma naš piščanček vručino, a ne. A nimaš ni niše, niše, niše. Evo, naše perutničke so pečene, kruhec je lepo popečen, gor damo sveže kumrce, kumrce malo posolimo, malo popopramo, dodamo kislo smetano in na to perutničke. Darko, vem da sem dvomu, tole je odlično, koža, mm, meso, Hmm, hruštlavo, mm. ne morem se odločiti, kam je boljš, ali smreka, ali tepka, ali smreka, hmm, tepka. No sem vesel, pa še boljše, ko laboti, ene? Ja, itak. No, sam če bi laboda takole marineril, hmm. Tako se celo življenje uči. Jaz sem recimo danes gotoval, da je piščanc lahko vrhunska specialiteta. Če ga prej solimo, po potrebi mariniramo in natančno zapečemo. Če se vam udi, ali pa nočete poslušati zgodb o absolvenskih izletih, pa vas v domačem Lidlu čakajo začinjene perotničke. Želim vam dober žar in, in dober tek. tek. Da postaneš prava žar legenda, rabiš tri stvari, to je znanje, dobre sestavine in vrhunski žar. Za prvo lahko pomaga Darko, za drugo poskrbijo per Lidlu, za tretje pa vrhunski proizvajalec žarov Weber. Čisto novi Weber žar lahko dobiš brezplačno v našem legendarnem Weber žar paketu, če odgovoriš pravilno na nagradno vprašanje. No, pa malo sreče moraš tudi meti, ne, ne gre pri nas vse, sam s pametjo. V komentar spodaj napišite, kolikokrat je Miha omenil labode. Z malo sreče je žar paket vaš. Prav vsakeč, ki sem jih omenil. Puh. Z besedami Darko tove tehtance ni lahko. Sam, kar je treba, je treba. Se beremo v komentarjih. Darko, veš na Škotskem, ki imajo tist jezero pa pošašti, kako bi pri nas gledala pošasti iz Bleskega jezera? A tako, brez glake na glavi, pa s takim kuharskim predpasnikom? In ga eno tako še, pa ste bo inšpektor Birsa po jezeru izkl. O, prijatelj, to si se pa zmotil. Birsa je pa malo višji, tam na drugmu jezeru. Ej, kaj če ti malo vodo? Pa bi te jaz sliku, pa bi gledal tako, ki nanešel geografiko, a veš? Kaj se bom ga nilskega kajna vidi sanj do tukaj, pa taki mehni ptički, E, Kaj ti je Darko? Ali pa če bi šuplavati mtvaka, pa bi bil pol dva dva točka. <laughs> Darko, ne bi smešen, se mi ne moraš prijeti. Ejga.